Пані Оксано, ви як парламентар, який часто їздить в, Укр... їздить в «Укрзалізницею», ви живете в Франківську, приїжджаєте на засідання парламенту до Києва і по роботі до Києва. Як ви оцінюєте роботу «Укрзалізниці» під час війни? Е, ну, насправді дуже важливо, що «Укрзалізниця» сьогодні є е, тим е, базовим транспортом, яка вперше змогла забезпечити критично важливі перевезення. В першу чергу, перевезення, які стосуються е, поранених, які стосуються е, евакуації, в тому числі осіб, які е, прямували в межі країни і прямували за межі країни, тобто за кордонні маршрути. Е, це є те, що попри те, що вимикали електрофіль, «Залізниця» продовжувала працювати, вона не зупиняється. І е, які насправді десь виклик чекають нас, це є е, що як і буде далі. Тому ми розуміємо, що всі ці базові перевезення осіб, е, наших українців, людей, які потребували того, довший часу залізниця робила за власні кошти. То ми не збільшували кількість квитків, вартості квитків. І саме ключова, дуже велика зручність – це електронно придбати квиток, в межах кого Ми з вами можемо в будь-які моменти зробити це в гаджеті, тір, навіть за кордоном, не є так зручно купити квиток, як в нас. Але ви знаєте, що зараз розглядається законопроект про зміни до системи «Укрзалізниць». І цей законопроект є напрацьований, і через два тижні Перші його результати будуть обговорювати ми на комітеті, комітет, потім він буде обговорюватися з представниками громадськості. після того він буде обговорюватися в комітеті, а далі вже інші комітети і парламент. Що би ми хотіли? Ну, найперше, це зберегти як? Е, і підвищити як. Тому десь розуміємо, що «Укрзалізнити» як базовий перевізник, не тільки пасажирський, як базовий перевізник той же час, коли була криза пального і вона не зупинилася, навіть пальне довозилося не тільки на потреби Укрзалізниця, але й на потреби об'єктів зберігання економічної інфраструктури. Укрзалізниця як об'єкт соціальних перевезень. То ми розуміємо, що є ряд маршрутів країн, які не є прибутковими, але вони продовжують функціонувати. Люди можуть добратися, наприклад, з якогось села електричкою до міста для того, щоби піти на роботу, бо там іншого транспорту немає. І третє, як вантажу перевезти. Не тільки зерна, не тільки пального, але інших власне, потреб і деревини, і тощо, які вже зараз не перевозяться морем, а через залізничний транспорт. Саме тому зараз ведеться активна електрифікація всіх маршрутів, які ведуть до кордону Тарава-Руська, до кордону через Ковель, тому десь розуміємо, що це базові речі, які нам в підтримку будуть перекривати ті втрати, які ми знали через те, що не можемо сьогодні перевозити річкою і морем. Тому цей законопроект буде важливий, він стосуватиметься в тому, числі питань місцевого самоврядування, особливо соціальних маршрутів, тобто чи може до них долучатися місцеве самоврядування якось фінансово, теж буде таке тонке питання, яке не всім сподобається. Друге питання це те, що стосується, власне, е е ну, якості, а якщо якість, то відповідно, десь мають бути якісь підвищені стандарти, а відповідно ціна, тут теж питання, яке ми будемо обговорювати. І земельні податки, Тобто, Укр... «Укрзалізниця» хоче власть власть власть за землю, на якій знаходиться залізничне полотно. Це теж буде дискусійне питання, не всі мажоритарні дати, готова повністю забрати кошти, бо в деяких громадах це власне через Тому я попросила, я хочу сказати, що «Укрзалізниця» в час не справилася добре. Ми Те, що ми бачили, людей, вона перевезла, як вона працює, як вона продовжує працювати, це добрі показники. Але якщо ми не піднімемо її конкурентну здатність, то базова левова частина людей, які сьогодні працюють, які отримають заробітну плату невисоку. І вони ну, зараз тримаються там на місцях, але десь ми розуміємо, що треба мати теж, як і всім, потім е заробітну плату. Значить, ми маємо придумати механізм. Саме тому, власне, через ці закони, все одно, ну, при залізниці чекають зміни, але зміни будуть виваженими тільки на країні.